عن نفسي ما كنتش عارف ان شخصية دراكولا يا شخصية حقيقية واسمه فلاد الثالث ويلقب كمان بابن الشيطان فياريت يا صديقي قبل ما اكلمك عن الشخصية دي فما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد اصل الحكايه عن الكونت دراكولا هو شخصيه خياليه مشهوره تم انشائها في روايه الرعب الشهيره دراكولا اللي كتبها الكاتب البريطاني برام ستوكر في عام 1897 وتشتهر شخصيه الكونت دراكولا بانه المصاص دماء قديم يعيش في قلعه مهجوره في رومانيا ويستطيع التحول الى دبابير او خفافيش ويقضي بالتالي على ضحايا الامتصاص دمائهم كمان اثرت شخصيه الكونت دراكولا على الثقافه الشعبيه والادب والسينما واستخدمت في العديد من الاعمال الفنيه والافلام والمسلسلات التلفزيونيه مش بس كده ده في افلام الكرتون كمان وتم انتاج العديد من الافلام الشهيره اللي بتتحدث عن الكونت دراكولا ومن بينها فيلم دراكولا اللي انتج عام 1931 وفيلم برامي ستوكر دراكولا اللي انتج عام 1992 ولسه لحد دلوقتي شخصيه الكونت دراكولا تحظى بشعبيه كبيره في جميع انحاء العالم وقبل اي شيء فاسمح لي اقول اللي اتقال بدايه الفيديو ان هو كان شخصيه حقيقيه ومش شخصيه خياليه لكنها اتعملت في روايه والمؤلف كمان هنا حط فيها التاتش بتاعه الشخصية الحقيقية لدراكيلا هو اسمه فلادي الثالث، ولقب بالمخاوزق، وليه تلقب باللقب ده بسبب استخدامه الخازوق في التعذيب والتخلص من اعدائه واسر الحرب، وده اعطاه شهرة تاريخية واسعة، وذاع صيته متخطيا حدود امارته، ليصل الى الامبراطورية الرومانية المقدسة غربا، ودوقية موسكو شرقا، ثم سرعان ما انتشرت في شتى ارجاء القارة الاوروبية، ويقدر عدد ضحاياه بعشرات الالاف، فلادي الثالث هو الحاكم الاشهر في تاريخ رومانيا، وكان بيتبع دايما سياسة دموية ضد الاعداء والخصوب وتعتبر شخصيته مصدر الهام لشخصيه دراكولا في روايه برامستوكر. لكن على الرغم من ان فلاد الثالث هو المصدر المباشر لشخصيه دراكولا لكن في شويه اختلافات ما بينهم فلاد الثالث كان حاكم وقائد عسكري حقيقي في حين ان دراكولا هو شخصيه خياليه كمان فلاد الثالث كان معروف بقسوته ووحشيته في معاملته الاعداء. دراكولا كان بيستخدم قوته وقدراته الخارقه للدفاع عن نفسه والامتصاص الدماء لكن مثير للاهتمام ان شخصيه دراكولا كانت مستوحاه بشكل كبير من شخصيه السيلي. لكنها تطورت وتغيرت عبر السنوات لتصبح شخصيه خياليه فريده من نوعها وبتبدا القصه لما بيسافر المحامي الشاب جوناثان هاركر الى قلعه دراكولا في رومانيا لانهاء بيع عقار للكونت ولكن بمجرد وصوله بيلاقي نفسه محاصر في القلعه ومهدد بالهجوم من قبل دراكولا اللي بيظهر انه مصاص دماء في الوقت نفسه بتسافر خطيبه جوناثان مينا هاركر وصديقتها لوسي لرومانيا للبحث عنه وبيتعرضوا الاثنين لهجوم من قبل الكونت دراكولا وبيقوم الباحثين عن الكونت بمحاوله القضاء عليه وبيستخدموا طرق مختلفه من ضمن الطرق دي الثوم والصليب والعصايا المصنوعه من الخشب وفي النهايه بيتم القضاء على دراكولا وبيتزوج جينسان هاركر من مينا هاركر وتعد قصه دراكولا واحده من اشهر القصص في ادب الرعب وتعتبر شخصيه الكونت دراكولا واحده من اشهر شخصيات الادب في العالم ولك ان تعلم ان قلعه دراكولا لوحدها كانت بتثير الخوف لدرجه ان السلطان العثماني ذكر ان دراكولا كان بيقتل الناس بطريقه الخوازيق ويضعهم في الطريق لقلعته وفي فتره سجنه كان بيجمع الطيور والفئران وبيقوم بقتلها وتعذيبها، لكن طبعا في الروايات والاساطير كان بيتشبه دراكولا بان له بروز في الاسنان وانه بيتشبه ببعض الشخصيات الخياليه ومن ضمنها مصاص الدماء. واقول لك يا صديقي ليه دلوقتي ارتبطت قصه دراكولا بامتصاص الدماء؟ لان قصه دراكولا اساسا كانت منتشره في القرن ال15 وده كانت الفتره ما بين 1400 ميلاديا و1500 وفي الفتره دي ارتبطت الدماء باطاله العمر في الاساطير القديمه لدرجه ان كان في علماء مخصصين في الفتره دي اللي هي القرن الخمستاشر يبحثوا عن عقار او يلاقوا علاج لاطاله حياه الانسان الى ما لا نهايه واستخدموا للغرض ده دماء اكثر من 300 طفل في التجارب واقول دلوقتي بعض الخرافات المرتبطه بمصاص الدماء فيمكنهم تحويل نفسهم لوحوش مخلده لكن ذلك يستنفذ بعض الطاقه في الاغلب كمان بتحكي الاسطوره ان مصاصين الدماء هم كائنات ميته لا تعتمد على النشاطات الحيويه اللي بيمارسها الكائن الحي لكنها بحاجه لتناول الدماء اللي بتحصل عليها من الضحايا بعد قتلهم ان مصاصي الدماء لهم عالم خاص بهم غير البشر ولهم نظامهم الخاص بالحكم ويقال بان هناك عائلات ورملاء من مصاصي الدماء ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وسلام يا صديقي اشوفك في فيديو اخطر من دراكولا